السلام عليكم المهم بناس لكل ناس بكيسة ما حالش كانت عدد كينا بادي ما كانت بصفحكي نطقة مضهرات ناس خاجين ناس ما انا كانت فارش بدك شو كل تز مع الكوسا في شيا ويبو عال مفرح مفرح <تصفيق> اشتركوا في القناة لقاء اشهر منار كورونا هي البشر بس نجيك الصراحه. كورونا مرض كأي مرض كيجي كل عام فيروس وهذا تخاف من بنادم ما كورونا ماشي مشكل. تخاف من بنادم، ماشي مشكل، ماشي مشكل. قول يا سادي، واحد كيقول لك غيمشي يدير شكاية علاش خاصنا تقدس، ولو فرضات علينا هاد الشيء أننا نخدم في السوق ديالنا باش نعذبونا ما كنتصرفش أولا الوباء غادي Mais ça tombe sacré a toutes les كان يجب ان يكون هناك انهم ما عليهمش اقبال ما كيتشافوش يمكن ان يكون هناك شخص الله ان يكون هناك يا فلوس يا ما أنا تينا هادشي مبادرات الله انا مولفه الحمد لله كندير انهم هادو المستقبل انا بين سبحانه وتعالى كوتيز <تصفيق> انا <تصفيق> أنا مش وقت الله قبل يا ابو البنات هذا طنجره ووروبان الله رسول الله طنجة طنجة الكويره ياك ما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 يا منك وزاره الصحه اش غادير لي تقطع لي راسي ماشي مشكل يجي امر من الله سبحانه وتعالى أنت ادم ما عنديش مشكل قالوا لي امريكا حاططت ما لامريكا مع مرض كورونا كان هذا مرض كورونا بصح نحن له بالمرصاد كان ماشي بصح ما أنا كنقول نداء الجلالة المالي يديوني يعطي أمر أنهم يهزوا محمد زين الدين وشو معنى الكهضر وشو معنى الكهضر قطعوا لي أنا سيدي أنا كورونا باقي كنتحدى ونتحدى كل شيء أنا نشد كورونا ويعطس هذاك السيد فمي أنا ويعطس في نيبي وناخذ كورونا وندير لي زاناليز كاع نخافوهم وندير لي زاناليز بأنني فيا ويغبروا علي 10 أيام ويعاودوا يديروا لي لي زاناليز هذه من أخطر تحديات جوني اتصالات من خارج المغرب أنني نمشي للخارج المغرب إلا قال ولادي راه يعطس هذاك السيد فمي انا ويعطس بنيبي مثلا هيطات لك دابا وزارة الصحه وقالت لك اجي شوف هذيك الحاله واش تمشي تداوي لنا ديك الحاله اول مره اول مره تنحس بالتبور اللي شاف الجمجمه ديالي <تصفيق> واش تمشي تداوي لنا ديك الحاله يسدوا عليا ما كنقولش نداويها عاودي عاودي انا ما غداويش الله اللي كيشافي في <تصفيق> عشبه تقبي <تصفيق> <تصفيق> عاد يجير في جميع الفيروسات وهذه العشبه معترف بها من امريكا وهذه العشبه تقوي المناعه وهذه العشبه هي من خرجوا الفاكس ها الفاكس ها الفاكس ها ديال ايبول اه ديال النبته لي مون سميتها مون دراغورا هي مون اه مان هاد آه النبته هي اللي جبت الاولى اللي قاسيت بجبدتها حتى حي جلدة ديالي بصح كانت الحرارة و كانت تسميته و واحدات دبا هلني جبدتها غوتات لا, لا لان ما كتغوتي ليه جبدتها لاش كل إنسان كامل يعني يكون عندها الراس واليدين والعينين و كل شي دبا نجبدت الجزء التحتاني و الجزء الفوقاني عني دبا نحاول انني باش مغامر و الجزء الجزء العقل نجبدها كاملين إن شاء الله أمان <تصفيق> موزي <تصفيق> ااا اه التحدي ان جبت على شكل انسان هذه راه زي دابا تقريبا مده اربع شهر او خمس شهر وهادي وهادي حامل وهادي حامل انت تتكلم جد هذه انت هذا ذكر يعني هذه كما كنشوفو كامله على شكل انسان لا حول ولا قوه الا بالله والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد الناس خلعوني قالوا لي ودابا منك الوزارة الصحه اش غادين لي اسقط علي راسي تحدي مع كرة، وانا حد وقت بالو مني هذا انا انا ايه ايه وراهم لحد ما ادخله العيش تاعي تصلي المحال <تصليق> <تصليق> <تصليق> المحال ديالي مسدود تقدر تطلع هذا دابا تقول هدا با. لهم نادي وزارة الصحة وكنادي وزير وصالة الصحة اللي كناكل بيطار ديال الخبز ما تسدش مده 14 عام دابا لانني قلت ودابا منك وزارة الصحه اش غادير ليا ليا راسي؟ وشو من وشو وشوف معاك وشو